ب... کسی ولیے کامل کے لڑ لگ جائیں گے تو پھر وہ وہ کام بھی ہمارے ہو جائیں گے جو ہم نے سوچ رکھے کہ یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتے کیونکہ وہ رب کے قریب گئے ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ کام کر دے گئے لیکن وہ رب کے قریب گئے آپ کو بھی تو پتہ ہے مجھے بھی پتا ہے کہ ہم نے کیا کیا عمل کی ہوگئے تنہائی میں اگر بیٹھے ہیں تو ہم کیا کیا نہیں کرتے حضرت جی یہ تو پھر جب کتاب کھولی جائے گی جب نامِ اعمال کے رجسٹر کھلیں گے تب جا کے پتہ چلے گا کہ ہم نے کیا کیا کیا حضرت آپ سنتے ہیں نا کہ کسی جگہ پر کوئی چوری ہو جائے تو بتا رہے ہوتے ہیں نیوز چینل والے جی کہ فلاں جگہ پر جو ٹکیتی ہوئی ہے کوئی چوری ہوئی ہے یا کوئی حادثہ ہوا ہے کسی نے کسی کو قتل کیا ہے تو اس کی فوٹیج اس کی سی سی ٹی وی اس کا جو ہے نا ویڈیو ریکارڈ جو ہے فلاں چینل نے لے لیا فلانے گھر کے سامنے کیمرہ لگا ہوا تھا اس نے لے لیا اس کی شناخت کی جاتی ہے اس کو پکڑ لیا جاتا ہے ایسے ہی ہے نا پکڑا جاتا ہے بندہ اگر سی سی ٹی وی مل جائے تو بندہ پکڑا جاتا ہے لیکن یا کبھی یہ سوچے کہ پوری دنیا پر ایک سب سے بڑا کیمرہ لگا ہوا ہے رب ڈالا وہ بھی ہمارے سی سی ٹی وی ہر روز لے رہا ہے اگر قیامت والے دن حضرت جی میرا میموری کارڈ یا میرا کوئی ڈیٹا یا میری سی سی ٹی وی رپتالہ سامنے چلا دے اور دیکھنے والوں میں میری بیٹی بیٹھی ہو میری بہن بیٹھی ہو میری ماں بیٹھی ہو میری بیوی بیٹھی ہو ایسے لوگ بیٹھے ہو جن کے سامنے میں بڑے بڑے پکڑ بن کے بیٹھتا ہوں ان کو باز نصیح ہو اور سامنے میرے کرتوت کھل جائے اس وقت کیا ہوگا حضرت میں نے سوچا جب ہمارا سب کچھ کھل کے ہمارے سامنے آ جائے گا دنیا کے اس کیمروں سے تو ڈر جاتے ہو وہ ڈیلیٹ بھی ہو سکتے ہیں لیکن جو اوپر کیمرہ لگا ہونا اس میں سے کچھ نہیں ڈیلیٹ ہونا وہ سب کچھ دکھائے گا. تو ساحل اللہ والوں کے لڑ لگے اللہ والوں کی صحبت اختیار کریں بہت